Højere! Oh. Højere! Lad hæve slakkerne! Lad ah. hæve slakkerne! Okay. Uh. Yes. Jeg skal have det stærkeste, I har! Ja! Yeah. Okay. I dag der har vi jo tilbud på en hævret! Nå! Tak. <skrællet> tak! Der er rigtig nogen, der drikker soverne væk, hva? Ja, det skal jeg love for. Åh oh, ja, arbejdet 1. års kursus var bare så hårdt. Den eksamen ser jeg dig, Det var helt galt.